З перших днів повномасштабної війни під постійними обстрілами в Лучі проживала Галина. Квартира жінки зазнала руйнувань через прильоти російських снарядів. Раніше жінка жила в бомбосховищі. Зараз намагається відремонтувати власне помешкання. У нас було вдома два прильоти, 2 і 6 під'їзд. З, з, з потолка до 4-го поверху все пробило. Вот. Как сами видите, тихо, спокойно. Пережили мы много, перестрадали много, в подвалах сидели. Сейчас кое-как домой вернулись. Позабивали окна. А я не уезжала. Я здесь первого до последнего дня. Все, я тут как старшина. Приїжджає до рідного селища Людмила. Утім, залишитися тут не може. Під'їзд її будинку завалений, сходова клітина зруйнована. Жінка говорить, кожного дня сподівається, що допоможуть розібрати завали, аби мати змогу забрати свої речі та документи. Ми не можемо повернутися, ми просто сюди приїжджаємо і дивимося, чи робиться наш под'їзд. Ми в 28-му домі, а там третій под'їзд розбитий. До третього етажа немає своїх площадки. Ми не можемо потрапити в своїй дому. Там видати прирву. І 27 сімей тепер не можуть потрапити до своїх дома. Вже приїжджали. А так як? Ну приїдемо, це поглядаємо, подивимося. Треба допомога, щоб якось випиляти, аби той під'їзд, цей бетон. Там, Своїми руками не можемо зробити. Волонтерські організації привозять до луча різну гуманітарну допомогу, говорить староста села Світлана. У село поступово повертаються люди, утім, більшість з них жити ніде. Привезли нам і рушнички, і мило, і миючі шампуні. Ну, все, що потрібно в наш час. «Повертаються. у ну, нас би повернулося б людей більше, але в нас немає куди повертатися, тому що в нас зруйновані всі будинки, які більше, які менше. Ну, немає ні вікон, людей, ні дверей, дах. Зараз накриваємо пленками, щоб хоч якось трохи зберегти. А так людям ну, немає де повертатися. В кого так перший етаж, де больмені, то ставлять буржуйки. Зараз у нас 63. Людини. 45 сімей. Волонтер Миколаївської організації Rebel Volunteers завдяки Американському фонду допомоги героям України привіз до очей більше 40 наборів гігієнічних засобів та теплих ковдр. Благодаря фонду Help Heroes of Ukraine і наша організація Rebel Volunteers ми змогли зібрати. Набор с гиеной, с вот такие наборы, это от Help Heroes. влажные салфетки, санитайзеры, мыло, вот такие красивые крутые пледики, плюс еще вдобавок к этому одеяло и подушки, то есть все самое необходимое, в чем нуждаются люди, которые вот только возвращаются домой после того, как освободили Херсон и Херсонскую Николаевскую область. Від початку повномасштабної війни вагів постійно приїжджає до селища та привозить ту допомогу, яка потрібна людям. Зараз запити змінилися, говорить хлопець. Когда мы ездили сюда во время оккупации, когда был оккупирован Херсон, тут постоянно были обстрелы, тут было 27 человек, сейчас я вижу уже больше 40, возвращается жизнь потихоньку, я вижу, что ремонтируют окна, крыши, и ну, начинают люди потихоньку возвращаться, проверять, как у них что, однозначно изменилось, ну то есть просто в разы ничем не сравнимо, все раньше были испуганы, сидели в подвалах, в убежищах, а сейчас ты видишь людей на улицах, которые могут просто ходить, имеют возможность просто выйти на улицу так як люди стали вже повернутися, стали більше просити э, лекарства якісь, стали більше просити якісь хозяйственні набори, тому що з їдою в принципі питання наладився, вже вирішився якось. -то. Тому зараз більше да, гігієна, лекарства, віщі якісь, теплі подушки, одіяло, просто теплі віщі і, відповідно, ремонтні матеріали для того, щоб починити свої дому. Тобто ОСБ, э, шифер, пленки. Єлизавета вот. Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.